בואו נגיד שיש לנו צינורסקי ששטח החתך שלו בכניסה A1 שווה שווה שווה שני נגיד שבהמשך כך ששטח החתך בקצה השני, A2, שווה... בחצי מטה מרובה. ישנה מהירות מסוימת בתניסה לצינור, V1, והמהירות ביציאה מהצינור היא V2. הלחץ בנקודה הזאת מופעלת ימינה אל תוך הצינור. בואו נגיד ש-P1 שווה עשרת باسكال. وهكذا. سطح الفي باستار. الضغط في الجزء الثاني بي 2. الضغط 6000 باسكال. عند نزول ازوين بالصينور מניחים שזו זרימה למינארית אין חיכוך עם הצינור ואין מרבולות רצוני לחשב מהו... שטף הזרימה של המים בצינור הזה איזה נפח של מים נכנס לצינור בכל שנייה או יוצא מהצינור בכל שנייה זה כמובן אותו שטף לילד משוואת הרציפות אני יודעים שהשטף R שהוא הנפח ליחידת זמן, שווה למהירות הקניסה כפול שטח הכניסה. שטח הכניסה הוא שני מטר מרובה, על כן זה שני V1. וזה גם שווה לשטח היציאה כפול מהירות היציאה חצי V2. אפשר לכתוב את זה 1 שווה לחצי R, ו-V2 שווה לשני R. זה אומר לנו מיידית שהמהירות V2 יותר גדולה, וזה על סמך הגודל של הפתחים. אני יודעים שהמים זורמים לכיוון ימיים בגלל העובדה ש-V2 יותר גדולה, ובגלל שהלחץ בקצה הזה יותר גדול מאשר בקצה הזה. מפורש הלחצים או גרדיאנט הלחצים הולך ימינה, על כנראה יפרצו מהקצה הזה והם מהקצה הזה נשתמש במשוואת ברנולי כדי לחשב את השטף בצינור הזה נכתוב אותה P1 ועוד RU גרפול GH1 ועוד חצי RU גרפול V1 בריבוע שווה ל 2 כפול gh time, ועוד חצירו כפול V2 בריבוע הצינור האופקי על כן הגובה שווה בשני הקצוות כלומר H1 שווה ל-H2 שני עבירים של שווים על כן אפשר כזז ניתן להחסיר את הזה משני האגפים נשארנו עם P1 מהו P1? אחס P1 שווה ל-10,000 פסקל ועוד חצירו כפול חצירו, כפול V1, כן? בריבוע. מהו V1? חשבנו את זה כאן למעלה, זה R חלקי 2. אז R חלקי 2 בריבוע שווה ל-P2, שהוא 6,000, פסקל, ועוד חצירו, כפול V בריבוע. קודם V2, V2 שווה 2 r טוב, בואו נפשט את זה קצת. נחסיך 6,000 משני אגפים נשאר לנו 4,000 ועוד רו כפול חלקי 8 נכון? כי זה חצי כפול 2 בריבוע זה 4, זה 80 ריבוע חלקי 8 זה שווה לרד ה-6,000 יש לנו חצי כפול 2 4 זה R שני RU כפול 4 ריבוע אפשר להכפיל לשני אגפים בשמונה כדי להיפטר מהמחנה הזה ואז מקבלים 32,000 ועוד RU כפול 4 ריבוע שווה ל-16 RU כפול 4 ריבוע נחסיר 4 ריבוע משני אגפים, ונקבל ש-32,000 שווה 5 שעשה, רו גפול 4 ריבוע מה הורו? מה הצפיפות המים? צפיפות המים היא 1000 קילוגרם למטר מעוקב נכתוב 1000 נחלק את שני 15 קבלים 4 ריבוע שווה ל אלף חלקי חמישה עשר רו, חמישה עשרה, רו שווה אלף, ואז יש לנו 32 אלף, חלקי חמש עשרה אלף, שזה כמו 32 חלקי חמש עשרה, השטף R שווה לשורש הריבועי של 32 חלקי חמש עשרה, היחידות הן מטרים מורכבים לשנייה. <עד> פשוט ניפלא. מציד המחשرون שלנו, ניקודים 62, נוכל ליקח 56 שבוע ל-2, ניקוד אחד, והשורה של היבורי הוא אחד ניקוד 46. שועי אר ל אחד ניקוד 46, שמעתים לשנייה. זה נפח חמים, אנחנו שנייה, וגם נפח חמים. היוצאים מהמערכת בכל שנייה. ניתן לחשב גם את הנהירויות, מהם הנהירות יציאת המים מהמערכת, כמה זה פעמיים R, זה בערך 2.9 מטר לשנייה יוצאים מהמערכת, וחצי R, כלומר בערך 0.7 מטר לשנייה נכנסים למערכת. נפה? Okay. אני מקווה שזה את ההבנה שלכם בקשר לזורמים. לכל מה שאני אעשה היום נקראי בסרטון הבא בקצת